لعبتي وانا صغير ستالا تلعب بيها وانت جيل جامد فما اكون حزين اللي ما بالفلوس بالفلووووز عندي هتلاقي ايه صحابي حطاطين ما شو واعمل عبيط انزل من على السلام نفس لو قد الكلام لينا كلام لي على ناس ترازي انت بمنظر ما ننكرش بس في الجد ما تجدش باشا فلك وحريف لو جاي منك مستنيه <تصفيق> بنرسم باسم نعيش فيه <تصفيق> إيه على <مع> الوضع الجديد <تصفيق> <تصفيق> إنت صباح الخير يا ماما صرفي مساء الخير يا ماما غرفي نجمي <مجمع> عمره ما بينتفي <مدفن> إنت في ومتي اختفي فالحمد لله مكتفي <مدفن> أخش معاكو السبق أنا النفس وليد يتقاس السنة ما تفرش منهم مش عصابة ودول اللي بالنسبة لهم بابا بارد انا مرد انا مرد ونلحق نقول محابك في مشاكل هتمد hey. عن عشان لونك مش وقت سيري العب من الخارج تك مش هتشم نفسك لو لفيت بلاد الشط العب وشايفك بانك جبت حظ في المشروع بس تتحسب ناق بارد انا مرد بارد انا مرد انا مرد ونلحق نقول محابك في مشاكل هتمد عن عشان لونك مش وقت سيري العب من الخارج مش هشم راسك لو لبسك بلاد الشر بلعب وشايفك منك راجب حر بالمشروع بس بتتحسبوا نقط ما بعملش ايام ميلاد بتعمل مصايد تعبانه وقلبي جاي ايه بوكعش القلب اوكعلك ضهرك إيه. انا مش عايز انا عامل شفره ايه صاحبي تحول صاحبي تجلون صاحبي تلون صاحبي موف ايه الف اتعمل الف جميل مش لوحدي انا مجروح اسلوب زمان خلص ده وقت القاهرة فكك من الجرينت هنا العاصمة ده لوحده فينيش مهما تترسموا صدقني ما يهمك، احسن خليها هتجي ما تحبش لو رمك الهوا هتوقع على انتج ما تبيعليش هونطة روح على الراسي في فريش بهلسك وانت بتحاول ما تنكتش اعترفوا بالواقع يالا اعترفوا ان انتوا خيركوا رامي البلا صاحبك عالقاصية بيقلطرك سعى كنت البدية بتاعت اسعد ايام حياتك شفتوا عندك وكيف بنرمي انا منها عشان عندنا الحلا بروي حتى لو اواصل سوا مش عايزك علشان جبت روت يلا بارد انا بارد انا مرد بار. واللي بقى ما مشاكل تجيب مشاكل هتموكعن عشان لولاك مش وقت زي اللي عمال خارج ده مش عشم نفسك لو عبان برد الشار بلعب وشايفك فينا جيب تحاط في المشروع بس تحزبو نار بارد